كريستيانو رونالدو يقود انقلابا داخل مانشستر يونايتد لمتابعة تفاصيل هذا الخبر اشتركوا في القناة وذلك لتشجيعنا على تقديم المزيد وشكرا اندلعت أزمة جديدة في مانشستر يونايتد بين المدافع الإنجليزي هاري ماجواير والنجم كريستيانو رونالدو عنوانها شعرة القيادة وظهرت هذه الأزمة بعد وصول المدرب الألماني رالف رانجينيك تراجع مستوى ماجواير أغلى مدافع في العالم تراجعا كبيرا هذا الموسم. كما عانى اليونايتد رغم ضمه لاعبين مثل كريستيانو وسانجو ورافائيل فاران، وحسب صحيفة ذي البريطانية فإن ماجواير متردد في تسليم شارة القائد إلى رونالدو، على الرغم من المحادثات بين الرجلين والمدرب الذي يرغب في مساعدة الدول الإنجليزي من خلال تخفيف بعض الضغط عليه بعد عروضه السيئة في الأسابيع الأخيرة، وتراجع تأثير ماجواير في غرفة ملابس اليونايتد بعد أن طلب المدرب الألماني من رونالدو توجيه الشباب مثل سانجو وماركوس راشفورد، حسب ما نقلته الصحيفة البريطانية ووضحت عن مصادرها ووضحت انه في البدايه كان رونالدو يطلب من اللاعبين دعم هال لكن المشكله هي ان المدرب يريد الان من رونالدو ان يوجه كل اللاعبين الاصغر سنا ترك هذا الفعل احراجا كبيرا لدى ماجوايا فهو القائد وبدلا من اعطاء النصائح والتوجيهات بدا يتبع كل ما يقوله كريستيانو للحفاظ على الهدوء والانسجام بين لاعبي الفريق وتختيم الصحفه بان الاعتقاد السائد في غرفه ملابس مانشستر يونايتد هو ان كريستيانو سي كل محلق ماجواير ويكون قائدا في المستقبل القريب وكان المدرب الألماني أكد في تصريحات سابقة أنه لا ينوي تجريد ماجواير من شارة القيادة بعد تراجع مستواه مع النادي وتابع أن الدول الإنجليزي الذي ارتكب أخطاء كلفت اليونايتد خسارة أهداف ونقط في هذا الموسم يملك فرصة لتحسين مستواه في الفترة المقبلة إذا أعجبكم التقرير قم بالاشتراك في القناة وذلك لتشجيعنا لتقديم المزيد وشكرا لكم